Маєш досвід роботи з текстом? Майстерно володієш англійською та вважаєш, що текст завжди може звучати краще? Як щодо зробити кар'єру на цьому? Компанія Remote Employees шукає редактора, який допоможе в написанні текстів досвідченому штату копірайтерів та бажає покорити англомовний ринок своїми навичками. Тут ти не тільки заповниш своє портфоліо, але й зможеш працювати з іноземними замовниками. Познайомишся з людьми, що лише підштовхнуть твій кар'єрний ріст, та знайдеш свій шлях в професію. Заповнюй форму на сайті РемоутІмплуїс.ком, і ми зв'яжемося з тобою якнайшвидше. Разом ми знайдемо ключ до твого таланту.